Більше місяця живе у Миколаєві Людмила. Жінка говорить, подібні продуктові набори переселенцям дуже допомагають. Колега моя працює, з якою ми працювали в одному районі. Проживали, вона зателефонувала і в інтернеті читала. Так як я безробітня на даний час, то дуже потрібно, трошки тяжкувато. Пані Ларисо Миколаїв переїхала чотири місяці тому. Жінка говорить, на дві тисячі гривень соціальної допомоги прожити неможливо, тому продуктовий набір від волонтерів дуже доречний. Сьогодні необхідні на самий перший це продукти такі, як масло сонячне, потім я вважаю, що ну, рис це теж необхідні, але більш такі овочі, якби ще була картопля, цибуля, таке, А з теплих речей, звісно, потрібно одіяло, якісь теплі речі, хоча б там, якусь кофту теплу, куртку теплу, ну таке щось. Тому що такої можливості купити немає. Волонтери благодійного фонду Дісара Ахмада «Сепот Херсон» роздали 50 пакунків гуманітарної допомоги переселенцям з Херсонщини. «Видача продуктових наборів для тимчасово переміщених осіб з Херсонської області. Набор містить продукти харчування, мінімум необхідні. Це спагетті, м'ясні консерви, соняшникова олія, борошна. Загалом десь близько 11 Кілограм. Шукаємо людей з Херсонщини, це буде Україна. Внутрішньопереміщені жителі Херсонщини можуть звернутися до організації через соціальні мережі на сторінки благодійного фонду «Сапорт Херсон» та у телеграм-каналі «Херсонці у Миколаєві». Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.